Lidl Slovenija predstavlja Dragi žar prijatelji, naj in današnji gost je dobu naziv inovativnega mladega kmeta. Vem, da je težko, ampak se ne smemo predati. Delali bomo, piščanči, virus. Na drave. Drave. Drave. Drave. Ja, drave. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.